تو یہ ایک بزرگ ہیں حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے واقعات میں سے یہ واقعہ جو ہے نا بہت ہی دل کو چھو جانے والا واقعہ کہ آپ پہلے بادشاہ تھے میں نے شاید پہلے بھی آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ اچانک دل پہ چوٹ لگی رب تعالیٰ کی محبت آئی اور سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اللہ کے ساتھ لو لگا لیں بادشاہت ختم تاج و تخت ختم نوکر چا کر ختم بادشاہانہ زندگی ختم اللہ کے ساتھ لو لگا لیں پھر کیا ہوا کہ آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور حالت کچھ اس طرح ہے کہ پہلے نوکر چاکر اور آپ کے بیڈ پر سونے سے پہلے سو کلو گلاب کے پھولوں کی پتیاں بچھائی جاتی تھیں خادمائیں آپ کی خدمت کرتی تھی خادم تھے نوکر چاکر بادشاہانہ پروٹوکول سب کچھ تھا پھر جب رب کے ساتھ لو لگی نا تو سب کچھ ختم ہو گیا پھر مجذوب بن گئے پھر اللہ والے بن گئے سب کچھ ختم رب کے ساتھ محبت ہو گئی عشق ہو گیا پھر رب تعالیٰ آزماتا بھی تو ہے تو یاری تیری سونا تے آزمیشاں تیری عق اے سونا پرکھیا جام ہی پہلوں نال اگاں دے لگ رب تعالیٰ اپنے بندے کو آزماتا بھی پڑھا ہے کہ یہ اپنے عشق میں پختہ کتنا ہے دعویٰ تو کرتا ہے دعوے پہ پورا بھی اترتا ہے کہ نہیں تو حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم دریا کے کنارے بیٹھے ہیں اور حالت یہ ہے کہ آپ نے جو لباس جو گدڑی پہنی ہوئی تھی اس کو کئی جگہوں سے پیوند لگے ہوئے تھے اور کپڑوں کے ٹکڑے لگے ہوئے تھے اور آپ اپنی گدڑی کو خود سلائی کر رہے ہیں حالت یہ آن پہنچی ہے رب سے محبت کی ہے لیکن یہ ظاہری ہے تو آپ کے مامو جان وہاں سے گزرے دیکھا کہ میرا بھانجا جو ہے بڑی عجیب حالت میں بیٹھا ہوا ہے جا کر بولا کیا ابراہیم یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تو نے اپنی چھوڑ یہ سب کچھ کیا تو اللہ اللہ کر رہا ہے کیا ملا تجھے لباس بھی پھٹا پرانا ہے اور حالت یہ آن پہنچی ہے کہ اپنے لباس کو پیوند بھی خود لگا رہا ہے چل آج میرے ساتھ چل آج بھی تاج و تخت تیرا انتظار کر رہا ہے چل جا کے بیٹھ اپنے بادشاہت کے تاج پر بیٹھ اور وہاں پر جا کے حکومت کر کہنے کے کہ نہیں اب میری لو جو جس کے ساتھ لگی ہے نا اس کی لذت ہی کچھ اور ہے اور جس کو رب تعالیٰ کے در کے اور آقا کریم علیہ یہ سلات سلام محبت کی خوشبو مل جائے اس کو پھر دنیا کی ساری خوشبویں جو ہے نا وہ ہیچ لگتی ہیں بس پھر ایک ہی خوشبو ہوتی ہے رب کی اور رب کے رسول کی تو آپ کے بھانے جو تھے وہ کہنے لگے نا ماں زندگی وہ اچھی نہیں تھی زندگی یہ اچھی ہے جو اب میں جی رہا ہوں اب کے کہ ماموں کہنے لگے کہ کیسی زندگی جی رہا ہے تو حالت تو دیکھ ذرا اپنی اپنا لباس بھی خود سلائی کر رہا ہے تو یہ اچھی زندگی ہے وہ اچھی نہیں تھی کہ تیرے سونے سے پہلے تیرے بیڈ پر ڈھائی من پھولوں کی پتیاں بچھائی جاتی تھیں شاہانہ زندگی تھی پروٹوکول تھا سارے بندے تیرے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے تھے میں کہا نہیں آپ پھر دنیا میں پڑ گئے آپ نے پھر دنیا کی بات کر دی تو یہ لکھا ہوا ملتا ہے کہ حضرت سلطان ابراہیم بن ادم آپ جس سوئی کے ساتھ گدری کو سلائی کر رہے تھے وہ سوئی پکڑی اور سمندر میں پھینک دی دریا میں پھینک دی تو پھر حکم دیا کہ اے مچھلیوں میں تجھے رب تالا کے حکم سے یہ حکم دیتا ہوں کہ میں نے جو سوئی پھینکی ہے وہ سوئی مجھے واپس لا کے دے تو لکھا ہوا ملتا ہے کہ سمندر میں جتنا بھی مچھلیاں تھیں نا سب اپنے منہ میں سونے کی سوئیاں لے کر منہ بار کرتی ہیں کہتی ہیں لے حضور آپ کی سوئی کہنے کے کہ نہیں یہ سب کچھ تو ہم پہلے ہی چھوڑ چکے ہیں دنیا مال و دولت یہ تو ہم پہلے ہی ترک کر چکے ہیں یہ نہیں چاہیے ہمیں ہماری سوئی چاہیے تو پھر لکھا ہوا ملتا ہے کہ ایک چھوٹی سی مچھلی اپنے منھ میں وہی سوئی جس کے ساتھ آپ گدڑی سلائی کر رہے تھے وہ لے کر منہ باہر کرتی اور کہتی ہے اور کہتے حضور یہ لیں یہ آپ کی سوئی ہے کیونکہ ماموں جان بڑے حیران ہوئے تو پھر وہاں پر آپ نے ان کے سوال کا جواب دیا کہ ماموں جان ذرا بتائیں زندگی وہ اچھی تھی یا یہ اچھی گا وہاں پر دربار میں جب ہوتا تھا وہاں پر میرے نوکر چاکر میری عزت کرتے تھے میرے پیسے کی وجہ سے میری دولت کی وجہ سے میرے روگ کی وجہ سے میرے دب دبا میرا وحشت جو تھی وہ ان کو اس چیز پر مجبور کرتے تھے اور جب میں آتا تھا تو وہ کھڑے ہوتے تھے اور ہاتھ باندھ لیتے تھے پتہ نہیں میری پیٹھ پیچھے کیا کیا کہتے ہوں گے لیکن وہ میری محبت تھی دنیا کے ساتھ لیکن اب جب میں نے محبت کی ہے اور دل لگایا ہے لو لگائی ہے دنیا والے کے ساتھ تو اب بات الگ ہے پہلے میری حکومت ہوتی تھی صرف انسانوں پر لیکن جب سے میں نے اپنے آپ کو اس بارگاہ میں جھکایا ہے وہاں پر آ کے گرایا ہے تو آج میری انسان تو کیا پرندوں پر بھی چرندوں پر بھی مچھلیوں پر بھی ہر قسم کے جانوروں پر میری حکومت ہے تو زندگی وہ اچھی تھی کہ یہ اچھی ہے تو میرے بھائیوں اگر ہم اپنی زندگی کو اس طرح گزاریں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا جاننا تو ہے زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے ہر لمحہ ہر سیکنڈ جو ہے ہم موت کے قریب جا رہے ہیں دور نہیں جا رہے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں نا کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں ہم بہت کمانے لگ گئے ہیں پہلے بچے تھے کچھ سمجھ نہیں تھی اب سمجھ بوجھ آ گئی ہے اب دوستیاں لگ گئی ہیں بڑا ہی حساب ہے خوش ہوتے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے نا تو ہم دن بدن آہستہ آہستہ موت کے قریب چلے جا رہے گا تو مرنا تو ہے جانا تو ہر بندے نے گا کیوں نہ زندگی کو اس طرح گزارا جائے جس طرح اللہ کے نیک بندے گزار کے گئے